Dobrodošli u svijet najvećih pasmina pasa na svijetu. Ovdje Mirko i sada ću ti otkriti koji su najveći psi na svijetu. Psi su liste zasigurno će te oduševiti svojom veličinom i težinom. U svijetu postoje razne ljesvice na kojima se mogu nalaziti razne pasmine pasa, ali ja sam nastojao izdvojiti pasmine s obzirom na činjenicu do koje visine mogu narasti. Lista top 10 najvećih pasmina pasa. Na desetom mjestu nalazi se Nijepolitan Mastiff. Nijepolitan Mastiff psi visoki su oko 58 do 77 cm, a mogu narasti do 81 cm. Težina ovih psa je od 50 do 70 kg. Na devetom mjestu nalazi se pasmina Lilumberger. Lilumberger psi visoki su oko 65 do 80 cm, a mogu narasti do 82 cm. Težina ovih psa je od 41 do 75 kg. Na osmom mjestu nalazi se pasmina Bukovina Sheepdog. Bukovina sheepdog psi visoki su oko 64 do 78 cm, a mogu narasti do 84 cm. Težina ovih psa je od 32 do 41 kg. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina Great Pyrenees. Great Pyrenees psi visoki su oko 65 do 82 cm, a mogu narasti do 84 cm. Težina ove pasmine pasa je od 36 do 54 kg. Na šestom mjestu nalazi se pasmina Hamaskan Husky. Hamaskan Husky psi visoki su oko 61 do 71 cm, a mogu narasti do 86 cm. Težina ove pasmine pasa je od 23 do 45 kg. Na petom mjestu nalazi se pasminak Hengalm. Hengal psi visoki su oko 82 do 80 cm, a mogu narasti do 86 cm. Težina ove pasmine pasa je od 41 do 66 kg. Na četvrto mjestu nalazi se pasmina Škotski Jelenski hrt. Škotski jelenski hrt psi visoki su oko 56 do 84 cm, a mogu narasti do 90 cm. Težina ove pasmine pasa je od 34 do 50 kg. I sada slijede tri najveće pasmine pasa na svijetu. Na trećem mjestu liste najvećih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Bernardinac. Poznati psi Bernardinci nalazi se na vrlo visokom trećem mjestu liste. Bernardinac psi visoki su oko 65 do 88 cm, a mogu narasti do 90 cm. Težina ove pasmine pasa je od 64 do 120 kg. Na drugom mjestu liste najvećih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Irski vuči hrt. Irski vuči hrt psi visoki su oko 80 do 88 cm, a mogu narasti do 94 cm. Težina ove pasmine pasa je od 47 do 60 kg. I sada jedin najveća pasmina pasa na svijetu, spremni? Najveća pasmina pasa na svijetu je Njemačka doga. Njemačka doga psi visoki su oko 71 do 86 cm, a mogu narasti do 106 cm, što ih čini pobjednicima liste najvećih pasmina pasa. Dakle njemačka doga pas može narasti čak 12 cm više od Irskog Vučeg hrta. Težina ove pasmine pasa je od 45 do 90 kg. Nadam se da ste uživali u listi top 10 najvećih pasmina pasa na svijetu. Svi vole velike pse osim onih kojih se boje. Ipak veliki psi su u pravlu miroljubivi i dobri. Naravno uvijek postoje izuzeci poput Nijepolitan Mastiff i Kengal pasmine koji su odani vlasniku, ali opet zaštitnički nastrojeni i kao takvi dobri čuvari. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 21 najljepših, top 10 najslađih, najpametnijih, najpopularnijih i najmanjih pasmina pasa na svijetu.